Lidská krev je i přes technický pokrok nenahraditelnou tekutinou nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů. Darování krve je tak jedinečným darem člověka člověku. Ve fakultní nemocnici v Radci Králové probíhají odběry krve na transfuzním oddělení každý všední den od 7 do 11 hodin, každou středu pak ještě od 14 do 17 hodin. Darce může být člověk mezi 18 a 65 rokem věku, poprvé může darovat do 60 let, musí mít alespoň 50 kg a musí být relativně zdravý, když úplné zdraví není podmínkou. Bereme třeba i darce, kteří mají lehkou formu alergie, správně či vysoký krevní tlak Dárce krve, který se dostaví na transfuzní oddělení, se nejprve zaregistruje v kartotéce. Před odběrem dárce vyplní dotazník, který obsahuje informace o jeho zdravotním stavu a prodělaných chorobách. V dalším kroku se dárce podrobí základnímu laboratornímu vyšetření. Je mu proveden odběr z prstu na krevní obraz, kde se kontroluje zejména hodnota červeného krevního barviva hemoglobínu. Dárci je také ověřena tělesná teplota. Poté probíhá vyšetření, při kterém je měřen krevní tlak a puls a provedeno základní zběžné vyšetření a zhodnocení vyplněného dotazníku. Je-li dárce způsobilý k odběru, může mu být odebrána krev. V opačném případě je mu sdělen důvod, proč nemůže darovat a doporučen další postup. Denně musíme udělat asi 80 až 100 odběrů, ročně odebíráme 17 až 18 tisíc dárců plné krve. Vlastní odběr trvá 5 až 10 minut a probíhá do plastových vaků na jedno použití. Naprostá většina krve se po odběru v laboratoři dělí na jednotlivé složky, které dostávají pacienti samostatně podle potřeby. Zásadní technický prvek v oddělovacím procesu je tzv. centrifuga. Slouží k oddělování krevních složek, které se rozvrství podle hmotnosti. Z krve se v laboratořích získávají červené krvinky, krevní destičky, plazma a plazmatické bílkoviny. Rozhodnete-li se darovat krev? Můžete začít kdykoliv. Na první odběr se nemusí dárci objednávat, ve chvíli, kdy se stane dárce naším pravidelným dárcem, tak máme automatický objednávací systém, kde se musí na každý další odběr registrovat. Podrobné informace naleznete na www.fnhk.cz v sekci transfuzního oddělení.